اليوم راح اجرب اصعب كلتشات في العالم، حنبلش <متصفيق> باول كلتش اللي هو كلتش الوتر او وينها للكلاتش اللي بعده الحين احنا في اللدر كلتش حيكون ثاني كلتش خلصناها يلا الكلاتش اللي بعده يا حبيبي انا محترفه جد انا حق دريمينج جد الحين احنا في الكلاتش الثالث أخيراً! أخيراً! أخيراً! راسي جاسخون الكلتش اللي بعده! الحين احنا في الكلتش اللي قبل الأخير! ايزي ايزي بيزي! الكلتش اللي بعده! بين قوسين الكلتش الإضافي! أنا في ارتفاع كثير عالي ونازل على الأرض كيف حقدر أعيش